Більше півтори сотні безробітних на Тернопільщині долучилися до суспільно-корисних робіт. Що це за роботи? Батька чотирьох дітей Юрія Бачинського поховали в Тернополі. Пам'ятник Роману Шухевичу планують встановити поряд з приміщенням обласної ради. За які гроші?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 санітарної допомоги.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 Це важлива історична і йому варто поставити пам'ятник в Тернополі. Я думаю, що побільше треба таких пам'ятників для наших діячів культурних і взагалі історичних постатей. Це варто. Поставити пам'ятник нашому герою України, чин заслужив і людина, хай стоїть пам'ятник йому. Спорудити пам'ятник планують цього року. Про це розповів керівник робочої групи зі спорудження пам'ятника Олег Сиротюк.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 на Тернопільщині, про те, що за кілька днів до того, 30 червня 1941 року, було відновлено українську державність. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. У громаді відкрили простір для підприємців. За словами голови громади Романа Казновецького, облаштували цей центр за підтримки програми Агентства США з міжнародного розвитку «Добре». Це якраз простір для бізнесу і розвитку бізнесу Планавецької громади і також е, сусідніх наших громад, які також долучаються сюди е, для співпраці, розвитку бізнесу. Для нашої громади в першу чергу це дає можливість нашим підприємцям е, отримати додаткове, е, додаткову територію для е, комунікації. Обладнання, кабінети для роботи, відпочинковий зал, фото-відео-студію – все це є одним таким наповненням нашого сучасного коворкінгу. Кожен, хто планує, але ще не займається підприємницькою діяльністю, він може сюди прийти, отримати фахову консультацію і зрозуміти, чи потрібно йому напрямок бізнесу і що для цього потрібно. Експерт з місцевого економічного розвитку програми USAID Добре» Віталій Юрків розповів, скільки коштувало обладнання коворкінгу. Загальна вартість цього проекту орієнтовно 34 тисячі доларів, із них орієнтовно 20 тисяч доларів – це була підтримка фінансова від програми «Добре». Роботи включали і ремонт приміщення, і придбання обладнання, і участь громади у навчанні. У приміщенні простору відкрили також виставку загиблого військового з позивним художник старшого солдата 67-ї окремої механізованої бригади художника Олега Друбоцького. Про це повідомив модератор виставки Іван Лобунь. На виставці представили 34 картини художника на військову тематику. Олег Друбоцький родом із села Вербовець. Він загинув 6 березня внаслідок артилерійського обстрілу на Донеччині. Добровольцем військовослужбовець став на захист України ще до початку повномасштабного вторгнення. Нічого всього Юліка Миколаєва, Юлія Хмельницька, долучилась до концерту «Весна переможна» у Тернополі. Дівчина підготувала патріотичну композицію. Каже, спів допомагає відволіктися від пережитого. Я не хотіла залишати своє рідне місце. Мені дуже було боляче в'їхати з свого міста, але обставини склалися таким чином, що потрібно було рятувати своє життя, життя своїх близьких та рідних. Коли ми приїхали в Тернопіль, було дуже сильно важко морально, емоційно. Керівниця театру пісні «Оберіг» Ярослава Декалюк розповідає, концерт організували для переселенців, школярів та пенсіонерів. Ольга Драпак – медсестра за фахом. Жінка допомагає пораненим бійцям. Разом з іншими учасниками театру пісні «Оберіг» виконує патріотичні композиції. Кожен день працюю з нашими пораненими. І зараз мені дуже приємно, що я трошки на роботі, трошки своїм співом, словом, знаєте, ми наближаємо перемогу і щиру віру. Наші хлопці, наші бійці, якнайскоріше це нам скажуть, і ми отримаємо таку довгоочікувану перемогу. Відвідав концерт житель Маріуполя Володимир Степанов. Ці патріотичні пісні, аж навіть до, так було зворушливо, аж до сліз. Ми з сином, коли виїхали в Запоріжжя, ми одразу перейшли на українську мову, хоча б, там, в Маріуполі, ми, у нас було, ну, ми тільки російською розмовляли, але просто так принципово вирішили перейти на українську мову. Мала путькалець Оксана Галіяш. Суспільне новини Тернопіль. Ви дивитеся Суспільне Тернопіль. Підписуйтеся на суспільне Тернопіль у соцмережах. Мене звати Андрій Діксіренко, і це суспільно-політичне ток-шоу «Новий відлік». Наш ворог хитрий і підступний. Він мріє відновити СРСР. А, ну, а які в нього шляхи? Але ми задаємось вірними питаннями. Чому це робиться? Чому е, така вільність? Треба розуміти, до кого ми зараз говоримо. Чому поки не вдається ізолювати Росію? Та як зробити нашу культуру зброєю на міжнародній арені? Вже цієї п'ятниці о 19:00 дивіться та слухайте на місцевих каналах суспільного мовлення, на YouTube сторінці Першого ВЕТЕРу Українського радіо.